Отримати гуманітарну допомогу в одному із сіл зібралось близько тридцяти людей. Допомагають вивантажувати коробки з машини. О, «Як і всі щас тут, бах-бах, утром, вечером і ночью. Газу немає, дров немає, немає. люди не всі возвращаються. хто не ті возвращаються вже. До обстрілів тут вже звикли, говорить отець Андрій. Священник розповідає, люди до села повертаються. Хтось проїжджає на день та ввечері їде до Миколаєва. Гуманітарна ситуація нормальна. «Ми стараємося місцевими силами, щоб світло і вода була в селі. В разі немає світла, геть дуже плачано. Ми включаємо генератор воду, воду закачуємо». Із вирішенням гуманітарних проблем допомагає місцева влада, волонтери, а цього дня продукти привезли представники Нацгвардії України. З 2015 року це вже 21-й вантаж, доставлений бійцями підрозділу до регіонів, де тривають бойові дії. У співпраці між Збройними силами Латвійської Республіки та Національної гвардії України ми забезпечуємо майже щоквартальну доставку гуманітарних вантажів, починаючи від Харківської області, Донецької, Луганської і сьогодні це не Миколаївська області. Ми завітали до Шевченківської громади Миколаївської області для того, щоб передати гуманітарний вантаж, який був зібраний в Латвійській Республіці. Біля свого двору чекає на роздачу гуманітарної допомоги пані Віра. Жінка була поранена під час обстрілу російськими військовими. Влетіло то я мені в окно, в кухню, я тут у кухеньці живу. То воно окно вибило і мені тут плечі розбило. О, і тут така убилася в вухо тут, Хоча отого вже мені все добре вилічили. І побилиш кухню, побили, он бачите, цитом немає. І в кухні дірки, і ось тут такі дірки, цього окна нема, там нема по діялам завішаного». 85-річна Віра говорить, вдячна нацгвардійцям за те, що окрім служби, дбають і про тих, хто лишається в селах. Та на прощання дає обіцянку. «Обільшовно, Путіна переживу». Загалом у села Миколаївського району доставлено 10 тонн продуктових наборів, які складаються з макаронних виробів, вівсянки тощо. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина